الحكم على من تستر على الذين يتركون الصلاه ويقضون وقتهم مع لعب الورق الواجب على المؤمنين التعاون مثل ما سمعت في الكلام تعاون على الخير وان ينصحوا من تخلف عن الصلاه ولا يتركوهم في باطلهم ومع الشياطين بل ينصحونهم ويوجهونهم الى الخير فان استقاموا والا رفع الامر لا نسئل عنهم حتى يقيم بحقهم ما يلزم وحتى يبلغ عنهم ما يلزم فالمقصود ان ترك الناس على باطلهم امر منكر والله يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول سبحانك كنتم خير امه افيدت بالناس كونوا بالمعروف وتنهون عن المنكر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا يغير بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك اقرب الايمان فاذا علم ان اهل المكتب الفلاني او البيت الفلاني يضيعون الصلوات ولا بالون بها نصحهم الإخوان اتصل ووجههم الى الحيد وحذرهم من مغبه عملهم فإن استقاموا ولا بامرهم كانوا في دائره الى رئيس الدائره او الى الهيئه او الى امير القريه او ما اشبه ذلك من يرجو انه ينفع في هذا اللقاء من باب التعاون والروثه بعدما ينصح لهم ويجتهد وإذا تيسر أن يكون الناصح معه غيره لا يكون فرداً يذهب معه بعض إخوانه لأن كلمة الجماعة أشد أثراً إذا كان الناصحون اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك كان هذا أشد أثراً في نفس المنصوح وأقرب إلى النتيجة الصالحة